Hej och välkommen till Bibliotekens minikurser! Denna kurs handlar om mobiltelefon och surfplatta med IOS, del 2. Inställningar I appen Inställningar kan du anpassa och ställa in din enhet så att den passar dig. Flygplansläge Denna funktion används där telekommunikation inte är tillåtet, till exempel på ett sjukhus eller ett flygplan. För att aktivera funktionen klicka bara på knappen. Tänk på att ingen kan ringa när flygplansläge är på. Du kan snabbt komma ut i flygplansläge genom att dra fingrarna från den högra översta delen ovanför batteriikonen och klicka på flygplanet. Längst upp på skärmen visas en bild på ett flygplan för att visa att funktionen är påslagen. WiFi För att använda internet utan att använda mobildata, då använder man Wi-Fi. Klicka på Wi-Fi. Nu ser du alla nätverk som din enhet har teckning till. Se gärna bibliotekens minikurs på Youtube för att ta del av vilka wi som finns tillgängliga i Halmstad kommun. Internetdelning På alla enheter med ett SIM-kort finns funktionen Internetdelning. Den används om du vill dela mobildata till en annan enhet. Till exempel om du vill ha internet på en iPad, då delar du internet från din iPhone.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 Och sedan stäng av eller på notisen. Ljud. Här kan du ställa in volymen för ringsignal och påminnelser genom att dra markören till höger för att öka eller till vänster för att sänka. Du kan även byta signal för till exempel ringsignaler, sms och nya brev. Stör ej. Stör ej används för att tysta enheten, antingen manuellt genom att klicka på knappen Stör ej, eller schemalagd för vissa tider. Du kan nå Stör ej via Kontrollcenter. Klicka på månen för att aktivera eller avaktivera. När Stör ej är påslagen tystas automatiskt alla notiser och samtal. Allmänt. Nu går vi till fliken Allmänt. Under Om kan du se information om din enhet, till exempel namn, installerad, programversion samt modellnamn. Under Programuppdatering, här kan du hämta och installera den senaste versionen av systemet som din telefon eller surfplatta har stöd för. Se till att din enhet alltid är uppdaterad med den senaste versionen. iPhone eller iPad lagringsutrymme Här kan du se en stapel över enhetens hela lagringsutrymme. Olika färger visar om det är appar, system eller andra filer. Se till att alltid ha ledigt lagringsutrymme på enheten. För att avinstallera en app klickar du på appen och väljer Radera. Lösenkod Ställ in en lösenkod på din enhet för att skydda din information. Om din enhet har stöd för Touch ID, då kan du använda ditt fingeravtryck istället för en lösenkod. Om din enhet istället har stöd för Face ID, då kan du använda ansiktsigenkänning istället för en lösenkod. I inställningar och fliken Lösenkod ställer du in eller ändrar din lösenkod. Så här gör du. Skriv först in din gamla kod och sedan den nya. En rekommendation är att alltid använda sex olika siffror. lösenord och konton. Här kan du administrera dina konton. Till exempel hur många dagar du vill synka. Du kan även ställa in vad som ska synkas mellan din enhet och ditt konto. Till exempel e-post, kontakter och kalender. Du kan även lägga till ett nytt konto genom att klicka på Lägg till. Välj din leverantör och följ anvisningarna på skärmen. Tack för den här kursen och besök gärna bibliotekens Youtube-kanal för fler minikurser.